איוג'ינול הוא המרכיב העיקרי בשמן ציפורים. המסה המולרית שלו היא 164.2 ורם למול, הוא מורכב מ-73.14% פחמן ו-7.37% מימן, והיתר חמצן. מהן הנוסחות האמפיריות והמולקולריות של איוג'ינול? לזכור שנוסחה אמפירית היא היחס הקשוט ביותר בין האטומים שבמולקולה. נראה זאת תוגנת. והנוסחה המולקולרית היא המספר בפועל של האטומים בואו נראה איך נמצא אתנו זכור. המידע הראשי נשת לשבתנו הוא שהמסה המולרית של יוג'ינול היא 164.9 גרם למול. כדי ולפשט את העניין, נניח שיש לנו מול אחד של יוג'ינול. יוג'ינול. כדי שנזכור שמול הוא מספר גדול מאוד, זה כמו להגיד שיש לנו מיליון מולקולות של יוג'ינול. מול הוא מספר הרבה יותר גדול. אנחנו יודעים שהמסה המולרית של יוג'ינול, זה משהו כל של יוג'ינול, כלומר שיש לנו מול אחד, אנחנו יודעים 164.2 ג'ם, ואיך אחרת למה הזאת שיש לנו 164.2 ג'ם של יוג'ינול. מטול גם ההרכב שלו. נתנו לנו אחוז ב parchment, אחוז ב נייר, ועיטרה חמשה. אנחנו מונחים שיש לנו אחד של יוזי נורג, ואתם יודעים שזו מזל יש מסה של מאה ששים אנחנו יכולים להשתמש באחוזים, אנחנו תקינים. לקבל את מסה של parchment, נייר, וخمשה, וואו נחשב את זה. נתחיל עם זה. גרם של כפול. זה בצבע. ארבע, אפס לשישים וששלושה, נקודה ארבעה עשר, אחוזים, זה ייתן нам את מסת הפחמן במולקולה. נחושה זאת, מסת הפחמן, ניקח את כפול אחוזים, נקבלים 120 נקודה 1 נלכת עם זה ישנו ארבעה ספרות נשמעותיות בכל המספרים אז נשאיר 120 נקודה 1 גרם של פחמן זה 120 נקודה 1 גרם של פחמן נעשה את אותו דבר מימן. 2 גרם של יוגינול, אוחז <עור> זה מי מה מולקולה? זה, זה שבע נקודה שבעים ושבעה אחוז. כפול שבע נקודה שבעים ושבעה אחוז. 왜 מזין את כפול אחוז זה יש 12 12.1 גרם של מימן האחוז המדויק של חמצן אינו נתום בצורה מפורשת אך כאן זה כי אנחנו יודעים שזאת קולטרה אנחנו יכולים לקחת את מסת הפחמן ואת מסת המימן סליחה, זה אינו גרמים של פחמן אלא גרמים של מימן אנחנו יכולים לקחת את ואת הפחמן ממש ישים אובר נקודה שני, מה שני שארו חמتصם, נעשה את זה ככה. אנחנו גם חושבים תקוזו חמتصם, בשלושה תלות צריכים לשתקם במאחורי, ואז רק שתי ברכים מחמם, נעשה זה, כי אנחנו מורחח אחד ליויגינו. מסתור ממש ישים גרם, יבואנו שמתוחמם שאנחנו ממש ממש גרם של גרם של מה נשאל? יש לנו בדיוק 32 גרם של חמצן. זה מה שנשאל כשמכסירים את שני אלה. לכתוב זאת בירוק. נשאל לנו 32 גרם של חמצן. יש לנו מול אחד של 164.2 גרם. אם מפרקים אותו לפי המסות של המרכיבים של המולקולה, יש 120 גרם פחמן, 12 גרם מימן, ל-32 גרם חמצן. עכשיו, עלינו לחשב כמה מולים של פחמן יש לנו, כמה מולים של מימן וכמה מולים של חמצן יש לנו. וכן שאתם זוכרים את המסות האטומית. תהיה לשלושת היסודות הנפוצים ביותר, כאן כבר טיפלנו בעבר. כדי להיזכר אפשר להסתכל בטפלה המחזורית פחמן, בעצם ברוב התגלות המחצועו אותה מופיעה המסה האטומית של היסודות שהיא מלמצאה משוכלל של האיזוטפים השונים של פחמן. המסה האטומית היא המלמצאה משוכלל של המסות האטומיות של האיזוטופים השונים. כאילו אתם זוכרים שהמסה האטומית של פחמן היא קרובה מיול 12 יחידות מסה אטומית. האטומית. הדבר של פחמן יש מסה של 12 גרם pie. שני מסל פה סליחה. אם יש מול של מולקולה כוחמן, המסה שלו 12 גרם. אני אותו הדבר עבור מימן וחמצן. גם אם נוחים לזה של מימן, פה הממוצע המשקולל, או המשקל האטומית שלו, השתמשים, מאוד ל-1. המסה של הימן היא 1 גרם למול. יש נמכה מספרות עצרוניות בטבלה המקצורית. אך אני זוכר שפחמן זה 12, מלמן זה 1, ולעסוק חמצן זה 16. המסה של מול חמצן היא בערך יחידות מסה אטומית. אני חושב שאם מבחינים לזה טופ 1, מדובר על מסה אטומית. אנחנו את הממוצע משהו על משקל 16 גרם למול. יש לנו את מספר הגרמים של פחמן, מימן וחמצן. עכשיו נוכל להשתמש במידע הזה כאן, ולהחשב כמה מולים יש לנו. זה 12 גרם למול. אנחנו רוצים לחלק בגרמים. כן, אנחנו רוצים שהגרמים אה, יצמצמו. אם זה 12 גרם למול. זה אותו דבר כמו 1 מול על 12 גרם. לקחתי את ההופכי של זה, יש לנו 12 גרם למול, זה נכון שיש לנו 1 מול על כל 12 גרם, הגרמים מצטמצמים, נשאר לנו 120.1 חוקי 12, זה די קרוב ל-10. לעשר. זה שווה של פחמן. אנחנו יודעים עכשיו כמה מולים יש במול אחד של איוג'ינול, נעשה אותו הדבר עבור מימן, נבצא את כאן, יש לנו מול אחד של מימן, אם ניקח את ההופכים, שזה, יש לנו מסה אחד, גרם, זאת מכפלה פשוטה, מה שנשאר לנו, זה 12.1 מולים של מימן, בגמרי שאנחנו מחפשים נוסחה, זה קרוב מאוד ל-12. יש לנו 12 מולים, 12 סליחה, מולים של מימן. ובסוף נבדוק את חמצה. ישנו מול אחד של חמצן, אז 19 של חמצן. הגרמים מצטמצמים, 32 קשן, 16 שווה ל-2, ושווה ל-2 מולים של חמצן. אז אם ישנו מול 1 של יוג'י יש בו 10 מולים של פחמן, 12 מולים של מימן, 2 מולים של חמצן, שמות היחס אפשר להגיד שאם יש לנו מולקולה אחת של יוז'ינול, יש לנו עשרה פחמנים, יש לנו שני מסר מימנים, יש לנו שני חמצנים. זה, זאת שאaste כי זה זה במולים שדניספאר גדול מאוד שעשאaste כי זה שבעו כל מולקולות ידידות, אני ישן נוטל של מולקולות שיפחמן, שני מולקולות שירימן, שני מולקולות של חמצان. זזת הנזקח מולקולות. הנזקח אמפירית. נזכרנו של שמבינים תיאור הסז'ר, הניספארים אפשוטים יותר, הכול על יש גורם שוטף שתיים. הנזקח מתקבלת, כשהופכים את היחסה, זה לצורה הפשוטה ביותר, אנחנו יכולים לחלק אותם בשתיים, נחלק את כולם בשתיים, יש לנו חמישה פחמנים, על כל שישה מימנים, זה מר שש, זה 6, שני חמצנים, נמחק את זה, הנה, זה היה שני חמצנים, אני רוצה למנה מתאויות, יש מולים של חמצן. זאת הנוסחה המולקולרית. בנוסחה אמפירית, עדיין הכל מתחלק ב-2, חלק את כל אלה ב-2. כל כך היחס היא פשוט חמישה פחמנים, יש לנו שישה מימנים, וחמצן אחד. אם אתם רוצים, אפשר לכתוב כאן אחד. סיימנו.